На Хмельниччині за минулий тиждень побільшало випадків захворюваності на covid 19 Як змінилась кількість охочих вакцинуватися? Відкрито набір до лав батальйону патрульної поліції Кам'янці-Подільського. Як проходили випробування та які вимоги до претендентів? У Хмельницькому встановлюють тривожні кнопки для виклику поліції охорони, де і як користуватись. На Хмельниччині за минулий тиждень збільшилась статистика захворюваності на COVID-19. Зафіксували 1583 випадки, що на 290 більше, ніж попереднього тижня. Про це розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. За його словами, в зазначений період госпіталізували 217 осіб, що на 58 більше, ніж за попередній тиждень. Одужало 1211 осіб, це на 239 відносно попереднього періоду. Зареєстровано шість летальних випадків, як і попереднього періоду. Останній раз ми відправляли на секвенацію для того, щоб розпізнати, який тип вірусу. То всі дані, які до нас прийшли, у нас зараз циркулюють в області омікрон. Це не значить, що іншого немає, просто тих, з тих проб, з тих хворих людей, які ми відправляли, всі циркулюють, всі підтверджено, що всі вони типу омікрона. Та нитив вірус у нас циркулює в області, хоча ряду наших сусідів вже є цей вірус Кракен, я думаю, що він у нас теж є, просто такі проби ще не попадались. В області зменшилась кількість охочих вакцинуватись від COVID-19, каже Микола Габрикевич. За його словами, до повномасштабного вторгнення в середньому в області вакцинувались близько тисячі осіб в день. Зараз на щеплення приходять 500-800 жителів області на тиждень. 15 березня 2023 року під час артилерійського обстрілу, який завдали військові російської федерації, загинув солдат Олександр Ковтонюк. Він родом з Шепетівки. Народився Олександр 7 березня 1997 року. Цю інформацію підтвердили у Шепетівській міській раді. Дату та час прощання з солдатом у громаді повідомлять додатково. Сьогодні у Хмельницькому на дитячому майданчику по проспекту Миру знайшли предмети, схожі на гранати. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Вранці на лінію 102 від одного з мешканців Хмельницького надійшло повідомлення про те, що між будинками в дворі на дитячому майданчику він виявив два предмети, схожих на підствольні гранати. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та фахівців бухотехнічного підрозділу. Предмети вилучили і з ними буде проведена відповідна експертиза. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Насправді було важко, але з таким адреналіном то все вдалося. Перших 30 кандидатів на вступ до патрульної поліції здавали нормативи з фізичної підготовки. Кандидатка Анастасія Співак каже, саме закінчила вправи на преси відтискання від підлоги. Силова вправа на одну хвилину – це 37 разів, не знаю, скільки, що саме, але віджимання і прес – 37 комплексів. До цього тренувалася в спортзалі 10 років, але останнім часом <ріст> – Ні. Результатом бігу на 100 метрів задоволений, розповідає кандидат на вступ до патрульної поліції Микола Дем'янов. – Думав, буде, можливо, гірше, але доволі таки непогано, так як 14,5. Це прохідний, здається, на 4. Данило Судобіцький закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правоохоронна діяльність. Своє бажання бути патрульним пояснює так. В першу чергу це допомагати людям, тому що патрульна поліція – це перші, хто приїжджає на допомогу, перші, хто приймає виклики. До здачі нормативів готувався, говорить кандидат. Вже знаю результати перших двох своїх нормативів. Це комплексно слова і біг на 100 метрів. Це 5. Зараз ще знаю за один кілометр. Трішки краще потрібно би було ще краще, ніж є. Інспектор відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції області Дмитро Сокальський каже: перевірку рівня фізичної підготовленості проходило дві групи кандидатів по 15 чоловік у кожній. Сьогодні здає в нас місто Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільський район. Здають фізичну підготовку. В себе буде сьогодні включатися з трьох етапів. Це комплексно-силова вправа, біг 100 метрів та біг 1000 метрів. За словами Дмитра Сукальського, претенденти діляться на чотири вікові категорії. Від 18 до 25 років, від 26 до 30 років, від 30 до 35 та 36 плюс. Нормативи різняться для кожної вікової групи. Прохідний бал рахується загальною кількістю від здачі, тобто є, у кожного є оцінка, кожного нормативного свого – від 3-4-5 до, 5, ну, 3 4, 5 балів. Старша інспекторка з рекордонного управління патрульної поліції області Ірина Дадоховська каже, відкрито набір на 144 посади новотрульного поліцейського. З 14 лютого в нас оголошено, набір в місто Кам'янець-Подільський, оскільки ми створюємо з нуля батальйон, який буде обслуговувати місто камянець подільське Після подачі документів в онлайн-режимі і тестів кандидати проходять військову лікарську комісію, говорить Ірина Надаховська. По завершенню комісії ми отримуємо довідку, що кандидат є придатним до несення служби і він запрошується на здачу нормативів по ФІЗО. Після проходження ми запрошуємо кандидатів на співбесіду з нашою поліцейською комісією. За словами Ірини Надаховської, набір кандидатів оголошено з 18 років. Граничний вік перебування на службі – 55 років. Наймолодшому – претенденту, у котрий здавав фізичну підготовку – 19 років. Найстаршому – 43, каже Ірина Надаховська. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Мельницький. Ця тривожна кнопка – на приміщенні аптеки в мікрорайоні Дубове, неподалік обласної лікарні. Фармацевти Анна і Ірина розповідають, працюють тут зранку і до сьомої вечора. Район цей, кажуть, безлюдний, тож дівчатам вечорами буває страшно. Особливо взимку. Ну, тут темніше і страшно, бо ну, ну, нікого немає поруч, лікарня вже так, як не функціонує. То коли були проблеми з світлом, то взагалі. За їхніми словами, кнопка термінового виклику поліції на стіні аптеки їх підбадьорює. Ну, якщо що, можемо, то, головне, до неї достатньо все. Після натиску на тривожну кнопку, сигнал надходить до операторів управління, каже заступник начальника управління поліції охорони Хмельницької області Анатолій Гонгало І направляють на спрацювання найближчі групи реагування для вияснення сигналів тривоги. Із його слів, кнопки термінового виклику обладнані інформаційно-світловим показчиком та завжди у відкритому доступі. Коли немає електрики, прилади працюють цілодобово на акумуляторах. На сьогодні викликати поліції в місті Хмельницькому можна буквально за секунду. Якщо ви, не дай Бог, стали учасником або свідком якоїсь неправомірної дії або, наприклад, вас вкрали мобільний телефон, і ви не можете викликати поліцію, ви можете скористатися кнопкою термінового виклику поліції. Анатолій Гонгало каже, поліція приїздить оперативно. Прибуваємо буквально за шитені хвилини. Всі автомобілі наші обладнані звуковими світовими сповіщувачами, що дає їм пріоритет в Русі. Ми єдина в державі, охорона, структура, яка наділа на владами повноваження, ми маємо вогнепальну табельну зброю, в тому числі і автоматичну. Тривожні кнопки встановлюють як в безлюдних, так і в публічних місцях, каже Юлія Мельник. Аналізуємо місцевість. Думаємо, де доцільніше їх встановлювати. За її словами, в Хмельницькому тривожні кнопки встановлені за адресами вулиця Сіцінського, 29, Аптека, вулиця Прибузька, 14, дріб 1, Ексімбанк, вулиця Чорновола, 41, дріб 2, магазин «Принцип». Ми хочемо проінформувати населення, щоб вони не боялися це робити. Звичайно, всі кнопки відеоспос... знаходяться під відеоспостереженням, і просто так нажимати на них не варто, тому що за це буде адміністративне покарання. Із її слів, в обласному центрі наразі таких кнопок встановили три в області 10. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. 40 років. Вимушений переселенець Микола Шашков пропрацював шахтарем. Все життя чоловік прожив на Донеччині, там зустрів свою дружину Світлану Пахоту. Чоловік каже, у 2014 році покинув рідну домівку через російську агресію. Коли почалася стрільба і коли вже на вулицях з'явилися БТР російські, ми зрозуміли, що це не до жарт. і ми виїхали. Я жила в Красногорюбці, там вже ж розбили мою хату. Микола Шашков каже, із дружиною виїхали в Запоріжжя, бо не хотіли бути під російською окупацією. Ми українці по житті, да, ми на Україні народилися на і, і зросли на Україні. Вісім років до початку повномасштабного вторгнення Росії, подружжя прожило в Запоріжжі, розповідає дружина Світлана Пахота. Поселилися, дуже, дуже добрі люди, прийняли нас. От ну, ми там жили на квартирі, там же ж приїхали, ні, ніде було, ми жили на квартирі, однокімнатна у нас була. От. Ну, це жили, жили, жили, жили, і там почалась війна. Так ми вже останнім часом в підвалі. Звідти, за словами жінки, волонтери допомогли їм виїхати в Солопковецьку громаду, що на Хмельниччині. З усіх речей, що сім'я із собою змогла взяти – дорожня сумка із найнеобхіднішим. Про напад Росії Світлана каже. Ой, ой, ой, ну як вам сказати? Отрицательно. Як ми прийняли? Навіщо вони тут потрібні нам? Жили-жили люди і на тобі. Все розбите. Там, де ми жили, де мешкали, вже нічого не залишилося. А ця війна, дай Боже, щоб закінчилася швидше. Повернемося, куди повертатись, ми вже не знаємо. Світлана Пахота каже, вірить з чоловіком у перемогу України. Ми віримо в нашу Україну, нашим хлопцям рідним, українським. Навіщо нам та Росія? Пробачте, ми там ніколи не були в своєму житті. Ніколи. Ми все життя прожили в Україні. Та навіщо нам це? І ми віримо в Україну. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область та на офіційних сторінках у соцмережах – Фейсбук, Вайбер, Телеграм, Інстаграм та Ютуб-каналі.